ازيكم يا بنات عاملين ايه النهارده هنعمل فطير الفطاط اللي هو الحلو إيه سواء كان باللبن او بالقشطه او بالكريمه يعني قشطه او كريمه إيه بصوا يا بنات انا مقطعه لكم حته اهو عشان تعرفوا ايه هو مورق بصوا يا بنات اهو وتعالوا معايا بقى شوفوا الطريقه بجد بنات تحفه ومن النهارده مش هتشتهوا فطير حلو من الفطاط او بحال هي نفس الطريقه بس الاختلاف في الحشو ماشي يا بنات تابعوني إيه ايوه ازيكم يا بنات عاملين ايه اهلا بيكم في فيديو جديد النهارده هنعمل حاجه حلوه هنعمل النهارده يا بنات الفطير الحلو بتاع الفتات اللي هو بتاع معلش على الصوت اللي بره ده اللي هو باللبن او بزيت بجوز الهند او بالسكر البودره تمام بصوا يا بنات مكوناتي اول حاجه للعجينه كوبايه دقيق وثلث كوبايه او يعني اقل من ربع ميه دافيه وزيت طبعا ماشي و للتقديم اي يا بنات جوز هند وزبيب وسكر بودره وعندي هنا قشطه من عند اللبان بجيبها واللبن ودي طبعا دي ساندي ايه الضحه وسمنه روابي بخلق بخلطها مع الدقيق علشان بورق بيها طبقات ال بوانع بيها وبفرد بيها الفطير الاول يا بنات دي في التقديم الاول يا بنات بحط الدقيق عليه رشه ملح وبعجن بالميه واحط عليه معلقه زيت هعجن واعجن اهي هنا يا بنات عجنتها انا زودت شويه دقيق إيه. تمام انا عجنتها كنت عايزه اقول بس بعجنها ازاي بعجنها كده وكده كده وكده عشان الدقيق لازم تكون عجينه الفطير تعجن كويس جدا جدا جدا, جداً. عشان تتفرد معانا وتترقق كويس تمام اهي تلمي وتحويدي تمام يا بنات بعد كده هنلموها كده هي طبعا عايزه ترتاح لازم تبقي كده ويا بنات أي عجينة فطير حلوة أو حادث مش بتتعمل بال... بأي مواد رفع. تمام خالص هي طبعا محتاجة ترتاح هنسيبها كده يا بنات ونحط عليها شوية زيت لازم تتغطى بشوية زيت كده كده وهنسيبها ترتاح هنغطيها طبعا ننقلها في طبق ونسيبها ترتاح بس يا بنات بنيجي بقى نشوف هنفردها ازاي كده احنا يا بنات عجنناها كويس تمام وحطيناها بزيت ودلوقتي هنغطيها بفوطه او ب يعني الفوطة احسن بصراحة العجين بحب انه انا اغطيه بفوطة عشان يرتاح تمام واسيبها نص ساعة ترتاح كويس جدا عشان لما الفيطة تتفرد معايا سهولة بترجعش تضم تاني تمام بس نص ساعة بقى وهجيلكوا كده العجينة يا بنات ارتاحت معايا جدا ورققتها اهو جامد جدا تمام تبقى شفافة كده تمام وكل ما ترققيها تفرديها تحطي عليها شوية سمنة وشوية زيت كده بس انا كده ملقاها بفك كفاية تبقى شفافه بالمنظر ده تمام وهحط هنا في النص بقى في الحشو هنا كان عندي معلقة صغيرة يعني الكريمة يا بنات يبقى في النص بس. يعني ما تطلعش عن الحواف قوي بس كده. نجيب بقى في محافظة طبيق يا بنات هنجيب دي كده. بصوا مش مشكله لو اتقطعت منكم يعني بالعكس هي كده تبقى احسن كده تبقى مورقة مورق مورق يعني تمام وكل ثانيه كل ثانيه هنعملها هنحط هنجي نسمع سامنا قشطه انت عايزاه ودي كده زي ما قلتلكوا لكم مش مشكله ولو عجين زياده قطعين انا شايفه ان الحته دي كتيرة نخليها في التانية ودي كده نحطها على الحشو حتى وانتم بتعملوا التنيات بتاعتكم هتحسوا ان هي فعلا بقت طبقات ميت المنديل طبعا بنسيبها تهدى اهي كده نقلتها في الصينيه خلاص وعملتها على شكل ايه ممتغ. او مستطيل يعني تمام بصراحه بقى انا مش بحب السوى بتاع الفتيه يبقى على النار اي حاجه فيها خبز وعدس ما تبقاش على النار ابدا بحس انها مش بتاخد وحطها في السوى فدي انا تحت الشوايه وبقلبها سبعة دقايق و7 دقايق تمام هعمل الواحده بتاعتي الثانيه اللي هي انا هعملها ساده وبعد كده هاكلهم اتنين مع بعض انا قلت يا بنات اويكم ازاي اخدها في الثانيه في الفتيه الثانيه انا كده حطيت سمنه وزيت تمام وبس بس وهي معايا راحت رقه لوحده تمام اقعد أفرد كده هي معاك بكل سهولة لو ترققك بس وبعد ما أفرد بقى أفضل ايه أشد كده ايه على بره تمام شايفين الخطوة دي لو اتقطعت منكم مش مهم بالعكس اهي شايفينها بعمل ازاي وزيادة تتشيل هي مش لازم أنا مش عايزة فتيرة كبيرة أصلا تمام اللام اول ما حطينا اللي هي السمنه مع الزيت رقيتها خالص تمام ممكن بايدك عادي كده تخدييها يعني لو ماكيش نشابه ما عندكيش اعملي بايدك تمام كده يا بنات اهي والله بقول يعني من تبقى احسن اهي خلاص دي هتتعمل سدا هنلفوها كده زى ما قولتلكم مع كل لفه بندهن إيه؟ الزيت والسمنه او ممكن ايش كريمه بس انا دى قلت اعملها خفيفه شويه يعني مش مشكله المخرم ده مش مشكله خالص هنقلها في السنية. بيقول اللي اتنين عملتهم وطعم الشكل شبه بعض يعني مش بالشكل واحد بس ايه مش مشكله تمام اهي نقلت الاثنين في السنية وهدهنهم بقى ايه على وش كده بشويه سمنه مع زيت مع بعض وهدخلهم الفرن زي ما قلت لكم 7 دقايق وبقلبها أي كده يا بنات طلعناها وهنقلبها على الوش التاني ونشوف بقى هنقدمها ازاي اي هنا يا بنات الفطير طلعته خلاص وحطيت على واحده لبن بسكر يعني اللي هي النص كوبايه كنت محطها اوبره كوبايه دوبت فيها معلقه سكر دفيتها على النار وحطيتها هنا الفطيره الصغيره وفي الكبيره عشان هي كان جواها كريمه فقلت عشان ما تبقاش تقيله حطيت بس سكر بودره وحطيت عليها زبيب وجوز هند تمام بصوا يا بنات اهي عشان اوريكم ازاي تبقى مورقه اهي تمام شكلها اهي بالظبط وطعمها حكايه تمام وبصوا فريعه بالظبط زي الفطير اهو تمام بس كده يا بنات دي كانت حلقتي النهارده حلقه الفتير ولو عايزين تزودوا بقى اللي عايز حابب يزود لجوز هند او سكر او او او زبيب الطبق جنبه تمام يعني زي ما انتم عايزين عايزين تزودوا زودوا عايز. تمام دي كده حلقه الفتير النهارده واتمنى تكون عجبتكم اهو الفتير عندي مورق اهو تمام واشوفكم في حلقه جديده اي باي باي